Bəxtiyar Vahabzadərin oğlu İstəndir Vahabzada bildirib ki, hakimiyyətdə anası, armada erməli olanlar atı oynadır, xüsusən də e, güc strukturlarında çalışanların. Sizcə e, bu iddialar nə qədər dərəcədir, doğrudur və e, bir neçəsi il sonra, yəni bəsbədən oradan sonra bu fikirlərin səsləndirilməsinin əzərdən doğrudur? İstəndiyyar müəllim Azərbaycan çox dəyərli ziyalılarındandır, onun atası Duha Bəxtiyar Vahabzadənin oğludur. Və yeni bir söz deməyib, bu hamiya bəlli olan bir məsələdir və mənə də çox maraqlıdır ki, həmişə ə, vəzifədən gedəndən sonra bu haqda danışırlar və yaxud da ə, kimisə vəzifədən çıxardırlar, çıxardandan sonra deyirlər ki, bu sən demə xəbərimiz yoxymuş, bu nanası erməliymiş. Bunu vaxtında təyin edəndə maraqlanmaq, araşdırmaq lazımdır ki, bu adam... Bunun hara bağlılığı var, nə hara bağıldığı və İsfəndiyyar məluminin o çıxışını mən də dinlədim. Çox haqlı bildirir ki, xüsusi olaraq bu, onlar işləmək, amma güc strukturlarında belə adamların milliyyəti qarışıq və bugünkü gün Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu münaqişə var, müharibə var. Bu müddətdə bu adamların, bu qohumluq əlaqəsi olan adamların güc strukturunda çalışması dövlətə, millətə, vətənə xəyanətdir. Vədək, e İkinci bir sual isə gəncə haqqındadır. Sizcə gəncə yeni icra başçı təyin olunması yəni, nə dərəcə doğru bir addım olur? Çünki belə deyək, Əlmar Vəliyevin vurulmasından sonra hər kəs gözləyirdi ki, sağalacaq və yenidən öz vəstəsində qayıtacaq, amma bu olmadı. Yəni, belə düşünmək olarmı ki, artıq hakimiyyət xalqına hesablaşır? Belə deyək də, ə, ümumiyyətlə onun yenidən qayıtması mümkün olmayan bir şeydir. Hətta sağalsaydı belə, yəni sağalıb tam əvvəlki vəziyyətinə qayıtsaydı belə, bu qədər söz-söhbətdən sonra onun yenidən gəncəyə başçılıq eləməsi heç doğru olmazdı və xalqa qarşı gəlmək olardı. Və bu gün onun vəzifədən getməsi, uzaqlaşdırılması, yerinə yeni təyinatın olması həqiqətən də xalqın fikrini nəzərə almaq kimi oldu, yəni xalqla hesablaşmaq oldu ki, xalq bu adamı istəmirir. Yəni, biz niyə yalandan duraq, deyək ki, Elmar Vəliyev belə idi, helə idi. Elmar Vəliyevin yüksək xüsusiyyətləri ola bilər bir insan olaraq, öz ailəsi üçün, öz qohumu üçün, öz qardaşı üçün. Amma gəncəlilər üçün Elmar Vəliyev nə ki? Gəlin gedək gəncədən bir maraqlanaq görə gəncədə onu sevən bir nəfər var idi mə? evinin torpağını girib alırdılar, məcbur çıxardırdılar, əziyyət verir, qoçuluq eləyirdi orada və onun yenidən ora qayıtması nə qədər doğru ola bilərdi. Yeni gələn başçı haqqında da bir söz deyə bilmərəm, çünki Mingəçevirdən gəlib başçı. E, yəni, bu vaxta qədər də heç adı mətbuatda çox az hallanan bir adamdır. İndi bilmirik, qoy gəlsin, başlasın işinə. İnanmıram ki, e, o, Elmar Vəliyevin yolunu geçsin. Hətta bugün mətbuatdan oxudum ki, gələn kimi dərhal Elmar Vəliyevin e, əsas oradan adamlarından biri olan adını indi unutdum. Həmen adamı dərhal vəzifədən azad edib, hətta haqqında araşdırılma aparılması ilə bağlı göstəriş verib. Yəni baxırıq ki, artıq gələn kimi ciddi, xalqa, yəni xalqa xidmət yönündə işlərə başlayıb. Axar, axar belə deyidim, davamlı olsun bu kimi hallar davamlı olmalıdır və hər bir yerə sirayət etməlidir bütün icra hakimiyyətlərinə. Bu biz bir Elmar Vəliyevdən yapışmışıq buraxmırıq. Amma xəbərimiz yoxdur ki, bir çönəy baxaq hansı icra hakimiyyəti doğrudur ki, hansı icra hakimiyyəti düzgün işləyir ki, hansı icra hakimiyyəti vətəndaşı qəbul edib dinliyir ki. Hamı soulublar Patşaq xan özlərini o həmin o təyin olunduqları rayonun xanı hesab edirlər. Prezidentə hesab edirlər ay kişi. Bunların yanına çüşmək olmaz, mən bu e, gəncə hadisələri olmamışdan qabaq gəncədə idim, orada bir tədbir keçir, dedik. Təsəvvür edin, Elmar Vəliyev küşədən keçəndə elə bir ki, ölkənin prezidenti keçir, yolları bağlayırlar, insanları ora bıraktırlar, gizlədirlər. Mən başa çüşmürəm, sən icra hakimiyyətin başçısın, sənin bir nömrəli vəzifən xalqın içində olmaqdır, xalqdan maraqlanmaqdır, xalqa xidmət etməkdir, sən xalqdan gizlənirsən, sən necə icra edə bilərsən bildirdiniz ki gəlib icra hakimi artıq təzə işlər görür. Yəni biz bir qədər gəl Mən mətbuatdan izləyirəm. Yəni belə dəqiq məlumat. Görürük ki kənd təsərrüfatı nazirində yeni təyin olunanda fermerlərlə şəkil çəkən, tütün qocanı qoyun da belə tutmuşdu. Amma sonradan heç bir fəaliyyətini belə deyək, aktiv fəaliyyətini artıq görmürük. Bəlkə də başqa işlə görülür. necə düşünürsüz? Yeni icra hakimi də eyni siyasəti yürüdə bilərmi? görüntü xatirinə artıq Əhməd Həney, bəzi adamları işdən azad edib, amma siyasət dəyişməz. Mən İnan Kərimovla bağlı sizin bu fikirlərinizi paylaşmıram, çünki gəlin bu adam gənc xadırdır, bu adam asan xidmət kimi bir ənənəni bizim üçün qoydu, asan xidmət ənənəsini və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə də yeni təyin olunub, siz indidən biz onun fəaliyyətinə qiymət verə bilməriyik, çox tezdir, çünki bir neçə aydır. Amma gələn kimi bu adamın struktur dəyişiklik etməsi, insanlarla görüşməsi, bunu biz niyə axı dırnaq arasında qəbul edirik? Bu çox yüksək addımlardı və mən orada o kənd təsarifatında o pambıqçıların ə, zəhərlənməsi məsələsini falandı, mən bunun özünü də bir ə, təxribat kimi anladım ki, məs bu o adama qarşı bir təxribat idi ki, onun yeni təyin olmasını onun adına ləkə gətirsinlər, neynəsinlər. Yenə edirəm, siz də bilirsiniz ki, bu hakimiyyətlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəm yoxdur. Yəni, hakimiyyətə əlçalanlardan da deyiləm. Amma gərək ki, biz doğru olanı, düzgün olanı söyləməyi bacaraq. Minam Kərimov, yaxşı fəaliyyət göstərir hələ ki... Asan xidmətdə çox ciddi fəaliyyətini görmüşük, kənd təsarifatı sahəsində isə hələ yenidir. Yeni olduğu üçün mən onun fəaliyyətində bir qiymət verə bilmərəm. Biz bu haqda bir il sonra danışa bilərik ki, bir il keçdi. E, İki ilərinin belə başa düşdüyü ki, Elmar Vəliyevin etdikləri sırf var, istədikləri idi, yoxsa ondan tələb edilərlərdir? Bu, Elmar Vəliyevin bir daha təkrar edin söylədiniz ki, yeni idrarpartsa işlər gedir, amma Elmar Məliyev bunları etmir. Yəni belə başa düşdüyüm ki, Elmar Məliyev ya yani sırf bunları özü istəyirdi, özü bir davaya çıxır. Yəni addımları özü deyir atır. Yəni heç bir tapşırıq almır. Vallah mən yenə deyirəm, bu hakimiyyətdə təmsil olunmadığım üçün mən deyə bilmərəm ona kimsə tapşırıq verib ki, get xalqın anasını ağlad. Yəni elədirsə onda bu biri də vaxtı atmalıdır. İndi mən ona görə dedim ki, bu yeni gəlib. Biz baxmalıyıq ki, bu nə iş görəcək. Mən bu arqumentdə bir şey eləyə bilmərəm ki, o tapşırığı icra edib, yoxsa özü xaraktercə belə. Ümumiyyətlə çox maraqlı bir şey var. Adamlar var ki, onların xarakterində bir, e, belə deyim, var, özündən razılıq var. Bu da nədən irəli gəlir? Puldan. Pul artdıqca adamın özündən razılığı artır, özünü buraxır, xalqı heçə heç hesab edir. Mən Elmar Vəliyevi də elə adamlardan hesab edirəm. O qədər pul onun gözünü tutmuşdu ki, kör eləmişdi. Özü bir yandan, indi qardaşı da elə həmən vəziyyətdir. Xanlar Vəliyev Respublikanın hərbi prokurorudur. Görün, o sahədə nə qədər ciddi problemlər var. Mən o, həmin sahədə çox ciddi məlumatlara sahibəm. Mən istəmirəm o barədə danışmaq. Yəni, mənələ gəlir ki, bunu hamı bilir əslində. Onun mənilə gəlir özündən sonra qardaşını da yola salmaq lazımdır. Də bir də e, səbəbi son saldıqca alçılara da məlumat istəyirəm. Və belədir, o güllə atanlar, belədir e, və Gülə atanlar orada e, iştirak edənlərlə bağlı mediada heç bir müstəqil araşdırma və onlarla bağlı xüsusi bir məlumatlar yoxdur. Tamamilə rəsmi məlumatlar hər kəsə salınır. Sizə bu növlə bağlı yalnız yəni, xüsusi bir tapşırıqdır. Yəni bu e, məsələləri heç işinə vandırmasın. Mən sizə belə deyim... E, bu videonun səfərdən artıq heç bir məlumat dəyə olar ki, yoxdur. Hə, doğru deyirsiniz. E, bir şey deyim sizə. Mən bu haqda yazmışdım, ya bilmirəm, oxuduz, oxumadız ki, e, müstəqil mediyaya şərait yaratmaq lazımdır ki, gəncəyə getsin, araşdırma aparsın, müstəqil mediyadan söhbət gedir, araşdırma aparsın və olanları doğru, dürüst iştibaniyyətə təqdim eləsin. Amma siz də dediyiniz kimi, gördüyünüz kimi yoxdur. Misal üçün, medianın biri biz deyik, biri sizsiz. Siz. Bizim o imkanlarımız yoxdur ki, biz gedək gəncədə araşdırmaq paraq. Və bugün geçsək, elə gəncəyə girəcəkdə əlimizdə kameramızı alıb, vuru birə qırarlar, özümüzü də, nə biləyim, yə tutub orada içəri salarlar. Deyərlər ki, bunlar təxribat görədirlər. Başına düşürsünüz, bax belədir. Çox sağ olun.